أكدت بها سبوت الإخبارية وذلك مقلا عن التقارير المغربية بأن المدرب البوسني خلين يفكر في استبعاد حارس المغربي ياسين بونو وذلك على خلفية انتقاد هذا الأخير لخيارات المدرب بعد مباراة مصر وينضغ حارس إلى القائمة الغير مرغوب فيها من طرف المدرب كحكيم زياش ويونس الهندة ومزراوي وعادل تعرف